Rătii mense pentru milioane de români. Noi beneficii vitale de la 1 aprilie. Ve subliniere mense pentru milioane de români. Acee rătii au parte de noi beneficii începând cu data de 1 aprilie. Asiguracii români vor beneficia de servicii medicale în plus după ce la 1 aprilie a intrat în vigoare noul contract cadru de asistent medical pe 2018. Ace sublinieră, tia vor putea să însublinieră, îi ridice receta de medicamente compensate, sublinieră, gratuite de la orice farmacie din care sublinieră, nu doar de la cele aflate în judecul de care aparține, anuncă adevărul lor. În plus, Pacienții vor putea, în subliniere, îi fac investigații la oricare furnizor de profil din care, indiferent cu ce cas de asigur de sănătate se află acesta în relații contractuale. Potrivit noului act normativ în vigoare, românii care au nevoie de dispozitive medicale, respectiv proteze pentru genunchi sau proteze auditive vor putea trimite documentele necesare prin posubliniere c 3 ca de asigur de care aparțin, fără asta la coz pentru depunerea dosarului. O alt modificare se referă la programul de activitate al medicului de familie, care va fi nevoit să aibă un program de 35 de ore pe săptămână, minimum 5 zile din subliniere apte, se mai arată în documentul citat. Asta pentru a limita situațiile în care pacienții nu pot beneficia de servicii, se mai notează în documentul citat. În ceea ce îi privește înglumiere pe pacienții cu cancer, se elimină o barieră birocratică important, respectiv nu vor mai fi nevoici să aibă asupra lor un bilet de internare pentru spitalizare continuu. Pacienții oncologici se vor putea prezenta direct la spital, mesuri de bun augur, spune Cezar Irimia, presubliniere din telea Asociației Naționale a Pacienților Cronici din România, APC. Lista de servicii se extinde, românii vor primi mai multe medicamente compensate sublinierei gratuite. O noutate e că tensiunea lor arterial va putea fi monitorizat timp de 24 de ore inclusiv de ce medicii de familie, ceea ce până acum intra doar în atribucia medicului. Asta pentru ce pachetele de servicii medicale, minimal sub i de bază se reorganizează. În pachetul de servicii medicale de bază pentru asigurați să introduc noi servicii ce vor fi oferite de medicul de familie, cum ar fi eliberarea adeverincei pentru încadrarea în munca persoanelor aflate în subliniere Omaj subliniere e a fi subliniere ei sintetice pentru copilul încadrat sau care urmează să fie încadrat în grad de handicap. De asemenea, se clarific modul de acordare a altor servicii, cum ar fi administrarea de medicamente intramuscular, subcutanat, intrahidromic, intravenos sau perfuzabil, arată reprezentanții Casei Naționale de Asiguri de Sănătate, NAS.